lam tortu yana matan al da qara parçan hasret eşkinan ağlı yaram hərdan şahum sən sən ümidgahım duy məni allahım qoyma qalım tən ha tufan darahım sən siz vardı Bu canım damim bəla Niyə şiəcək qala Gələrəm ziyarətə Məni səsləkər bəla Bax halıma Qəmli olan iqbalıma Çarəsizəm et bir əla cəhbalıma Bax halıma Gəmli olan iqbalıma Çarəsizəm Et bir əlacəhvalıma Bi kəs aşiqinə versəs Bir nəzər indirbəs Dönküləyə ruhun kər bu bəladan əs Darə, ziyinə Verməri əğyarə Canım ola qurbam Qolsuz ələm darə Onsuz yoxdur bu bədən nə taqətim Var ürəkdə hacətim Öpərəm o məktəli Ola kaş ki qisməti Bax alacaq Bir bu dilin həsrətinə Ey vardı sənin də bətinə bir bu dilin həsrətinə Ey vardı sənin də bətinə Ey can mizədəcə şan başımı xurbur an kim ki qərib olsa Hamı dəyər mühman Yadə, sal məni qbadə Nuri əli sadə Ad verirəm muhla Mən səni zəccədə Sənsiz çatsın, necə şey əməklə bən? Zəlam eyləməz həbə Məni nöy kəret qəbul Veri şarə zəynəbə Bax bu cəmə Gör necə eşq var də qəmə biz də gələk ta kərəmə Bax bu cəmə Gör necə eşq var də qəmə Ər bəyni biz də gəlay qa kərəmə ey zəmi zədə ki şan başımı xurğur an kim çi qərib olsa hamı dəyar məhman song